לפני כמה שיעורים הראינו כי אנחנו יכולים לייצג בעזרת משתנים טבעת או צורת סופגניה, כפונקציה של וקטורי מיקום של שני משתנים. אלה הן התוצאות שקיבלנו אז. אנחנו חושבים כי עשינו זאת כבר לפני כמה שיעורים, בגלל שזה היה ממש מסורבל, נכתוב את ראשית את של וקטורי המיקום. יש לנו R כפונקציה של שני משתנים. S ו-T. נעשה עוד מעט חזרה קצרה על מהם כל העיוורים. מהם ה-S, ה-T, ה-A וה-B מייצגים. אבל זה שווה ל-B ועוד A קוסינוס של S. ושוב פעם, ראינו זאת לפני כמה שיעורים. ייתכן כי תרצו לצפות שוב בשיעור הודות הגדרת שטח על ידי משתנים כדי להבין כיצד הגענו הנה. כפול הסינוס של T מסמן את דיבר את עיוורי ה-s ואת עיוורי t בצבעים שונים. כפול וקטור היחידה i, נסמן את הוקטור, או את וקטור היחידה בצבע כתום. ועוד, זה צהוב, ועוד b, ועוד a, קוסינוס של s, כפול קוסינוס של t, כפול j, וקטור, כפול j, וקטור היחידה, גורם היחידה של y, ועוד, a, סינוס של s, כפול וקטור היחידה, k, או أو... אפשר גם להגיד, וקטור היחידה בכיוון הזד, כדי לצור את הטבעת או את uh, צורת הסופגניה. זה נכון, שלנו, לכן אנחנו לא נכפיל כמה פעמים סביב הטבעת, עבור s בין 0, s בין 0 2 ועבור T בין 0 לשני פאי. כדאי לבצע חזרה קטנה. מאיכן כולם הגיעו. נראה כי מה שתכננו לעשות בשיעור הזה נעשה בכמה שיעורים. אבל עדיף שנעשה חזרה ונסביר מאיכן אלו הגיעו. נסרטט כאן סופגניה. המאמץ הגדול ביותר לצייר כאן סופגניה. הוא נראה כמו טבעת או כמו סופגניה. אתם יכולים לדמיין שהטבעת או שצורת הסופגניה הזו היא תוצר של שני מעגלים. יש לכם את המעגל שהוא בעצם חתך של הסופגניה בכל נקודה. אפשר לקחת אותו כאן, אתם יכולים לקחת אותו כאן. יש את המעגל שכאילו עוטף סביב את כל המעגלים האחרים, או המעגלים עוטפים אותו סביב. ואז כאשר אתם פונים אל הנוסחה הזאת כאן, או למשתנים האלה, a היה הרדיוס של המעגלים, של חתכי הרוחב. זהו a. אלה מה שהיו עיוורי ה-a, ו-B היה מרחק בין המרכז של הטבעת החוצה אל המרכז של כל חתכי הרוחב, זה היה-B. אתם יכולים לדמיין כי-B הזה עד למרכז של חתך הרוחב. וכי-A הוא הרדיוס של מעגלי חתכי הרוחב. וכאשר אנחנו מגדירים בעזרת המשתנים, המשתני הגדיר לנו מהו המרחק S, אמרנו מה המרחק מהיכן שאנחנו עוטפים סביב את המעגל הזה, לכן זו יזווית בין 0 לבין 2 פי, כדי להגדיר איכן אנחנו למעגל הזה, ומשתנת אם לנו כמה הסתובבנו סביב המעגל הגדול. אם אתם חושבים על כך, אתם יכולים להגדיר כל נקודה על גבי הסופגניה או על פני שטחת הבאת, על ידי הגדרת ה-S או t וזאת הסיבה שבחר אלה כמשתנים. הסיבה היחידה לחסרה שאנחנו עושים על החומר הזה היא כראינו לפני כמה שיעורים שאנחנו נשתמש בזה כדי באמת לחשב אינטגרל שטח. אינטגרל השטח שאנחנו הולכים לחשב ייתן לנו את גודל שטח הפנים של הטבעת הזאת. השטח הוא זה שממש כאן, הוא סיגמה, כמו זה, והוא מיוצג על ידי פונקציית המקום הזאת. זה מוגדר על ידי שכאן. لما نحن نريد نمتصوا انتجودل السطح اما نحن مش بس نقدره وته التكامل شتخ شريينه كودم نيرى له ان كي بشور اخرهون او باحد من الشورى الاخرين في حساب المتور يسينوت ده انتجال شتخ على طني شتخ طنين كان יש כאן אינטגרל כפול, כי אנחנו רוצים לסחום את כל הדי סיגמה האלה בשני כיוונים. אתם יכולים לדמיין, אחד הוא של סיבוב בכיוון הזה, סיבוב הטבעת, והכיוון השני יהיה בכיוון הסיבוב השני, סיבוב הטבעת. זאת הסיבה שזה אינטגרל כפול. כל זה ייתן לנו לך פשוט את הגודל של השטח, וזאת המטרה המרכזית של השיעור הזה. וכפי שאנחנו נראה בשיעור הבא ובשיעורים הבאים, אבל אם תרצו להכפיל את הסיגמות האלה כפול נוסף, יש איזה שדה סקלר שאתם מתעניינים בו. אתם יכולים לשים את הערך הנוסף הזה כאן, אבל במקרה הזה אנחנו פשוט מכפילים באחד. ראינו, ראינו זה בשיעור האחרון, שזו היא דרך לבטא רעיון, אבל לא ניתן להם למעשה לבצע הרבה חישובים עם זה. דרך אתם יכולים לבטא את זה, אבל אתם יכולים גם למעשה לבצע את האינטגרל, אתם אומרים כי זה אותו הדבר, וזה נראינו בכמה מהשיעורים האחרונים. זה יהיה אותו דבר כמו אינטגרל כפול, על גבי האזור בו מוגדרים המשתנים שלנו. זה האזור הזה שכאן, ניכן ש-s ו-t מוגדרים בין 0 ל-2π. או איזה פונקציה שזאת תהיה. כאן יש לנו פשוט אחד, אנחנו יכולים לכתוב כאן אחד, אם נרצה, זה לא משנה כלום. כפול, וזה מה שלמדנו. כפול הגודל של הנגזרת החלקית, של R ביחס ל-S. הגודל של המכפלה עם הנגזרת החלקית, של R ביחס ל-T. אנחנו יכולים לבצע את זה בכל סדר, אבל dS, dT. ראינו את זה בשיעור הקודם. מה שנעשה כעת זה ממש לחשב את זה. זאת המטרה המרכזית של השיעור הזה, אנחנו נבצע את המכפלה של שני בואו ובשיעור הבא אנחנו אמורים למצוא את המכפלה הווקטורית, ובשיעור שאחרי זה אנחנו נגיע למעשה לחישוב האינטגרל הכפול. אתם תראו כי זה בעיה די מסורבלת. וייתכן כי זאת הבעיה שמעט מאוד אנשים ראו אי פעם. חישוב מלא של אינטגרל שטח, אבל אנחנו נעשה זאת בכל מקרה. הנגזרת החלקית של R ביחס ל זה הראשון שכאן, הזה? אנחנו מחזיקים את את החלקית ביחס ל -S. אז זה כאן למעלה, אם אתם תפלגו את הסינוס של t כפול b, זה יהיה פשוט קבוע במונחים של s, אנחנו פשוט מטלמים מזה, יש כאן את הסינוס של t כפול זה שכאן, אז הסינוס של t וa הם קבועים, אתם לוקחים את הנגזרת של cosinus של s, וזה מינוס סינוס של s, הנגזרת של זה ביחס ל-s, או הנגזרת החלקית ביחס ל-s תהיה מינוס a, נכתוב, נכתוב uh, את uh, זה בירוק, הסינוס של t, עכשיו אתם מבינים מאיפה זה בא, סינוס של t, ואז סינוס של s. הנגזרת של זה היא סינוס שלילי של s, מכאן נגיע הסימן השלילי, וכאן נרשום כאן את הסינוס של s. כפול וקטור יחידה i. זאת הנגזרת החלקית של רק איברי ה-x האלה ביחס ל-s. אחר כך נעשה אותו דובר עם איברי ה-y או איברי ה-j. נקבל ועוד אותו היגיון, b כפול קוסינוס של t ביחס ל-s, כאשר עשיתם כאן נגזרת חלקית זה נהפך פשוט ל-0, ונשארנו אם זה יהיה מינוס a, שוב בגלל שאם לוקחים נגזרת של קוסינוס s, זה יהיה מינוס סינוס של s, נעשה זאת, כאן מינוס a, זה קוסינוס של t, פחות קוסינוס של t, אלו הם העיוורים הקבועים, סינוס של s, אנחנו פשוט עושים נגזרת חלקית. סינוס של j, סינוס של s כפול j. ולסיום אנחנו עושים את הנגזרת של זה ביחס ל-s. הכל זה די ברור מאליו. זה יהיה פשוט a קוסינוס של s, כלומר ועוד a קוסינוס של s, k. אנחנו מקווים כי אתם לא מתבלבלים מזה. הסינוס השלילי הוא בגלל שהנגזרת של קוסינוס היא סינוס שלילי, לכן מינוס סינוס של S. זאת הסיבה שזה מינוס סינוס של S כפול הקבוע, מינוס סינוס של S כפול הקבוע, הקבוע קוסינוס של t. אנחנו מקווים כי זה נראה לכם הגיוני כחזרה על ביצוע נגזרות חלקיות. כאי, את את אותו דבר בהתייחסות ל-t. נעשה את אחר. ניקח את הנגזרת החלקית של R ביחס ל-t. החליקית של R ביחס ל-T שווה ל... כעת כל הביטוי הזה שכאן הוא קבוע. ולכן זה יהיה כל העיוור הזה, כפול של זה, ביחס וזה יהיה פשוט קוסינוס של T, זה יהיה B ועוד A קוסינוס של S, כפול קוסינוס של T, I, ועכשיו, ועוד, וזה למעשה יהיה שלילי, בגלל שאם לוקחים נגזרת של זה ביחס לתי, זה יהיה מינוס סינוס של תי, זה כאן יהיה שלילי, נשאיר כאן מקום, סינוס של תי, שלילי, כאן בחוץ יהיה לכם את הקבוע הזה, הוא קבוע נקבל better, equals b a, קוסינוס של s, זה פשוט היבה הזה שכאן, נגזרת של קוסינוס של תי זה מינוס סינוס של תי, כפול g, ועכשיו הנגזרת החלקית של זה ביחס ל-t, זה פשוט תהיה קבוע לפי-t, הנגזרת החלקית הזאת תהיה כאן, נכתוב כאן ועוד 0k. אסמנת כל הוקטרים שלנו באותו הצבע, ועוד 0 כפול וקטור היחידה k. זה נותן לנו את הנגזרת החלקית. בשלב זה צריך לבצע את המכפלה הוקטורית. נמצא את הגודל של המכפלה הוקטורית ואחר כך נעריך את האינטגרל הכפול. נעשה את זה בשני